Det är ett otroligt professionellt arrangemang. Internet har ju blivit hela världen. Det här är ju relevant för alla nu. Internet är liksom ingenting som pågår någon annanstans. Such a big topic and it's about connectivity. Det bästa med internetdagarna är alla experter och all kunskap och allt utbyte som sker under de här två dagarna. Det finns tid att låta det vara så komplicerat som det är att det är en sån aktiv publik att fördjupa sig i ett ämne och också få möjlighet att reflektera och ställa sina frågor. I feel like I can't wait to go home and start incorporating some of these things into the work that I have been working De stora frågorna som utforskas och att det är så många här som är intresserade av att utforska de frågorna. Bredden och djupet i kompetens som under två dagar samlas under ett och samma tak, eller i det här fallet då, digitalt.